بسم الله الرحمن الرحيم وابي نستعين حديثنا النهاردة عن كذب ودجل أهل السنة في مجيء المهدي المنتظر أول حاجة طبعاً الإسم الإسم كل من يدعي إن إسم المهدي المنتظر محمد عبد الله فده كلام خاطئ وليس له أي أساس من الصحة حاول حتى في الاحاديث نفسها لانه لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم المهدي المنتظر ابدا لم يقول انه اسمه محمد عبد الله انما من اختراعاتهم ومن تفسيراتهم هم وده خطا شديد يعني اكنهم جابوا التايه وهم اللي تاهوا اصلا لأنهم كده بقى ايه خرجوا بره الايمان بقى لما يجي اسمه مخالف لاسم محمد عبد الله هم كونوا هذه العقيده بهذا الاسم يبقى خلاص هيستنوا واحد اسمه محمد عبد الله حتى لو طلع اسمه مين وعمل البدع هم خلاص مقتنعين ان هو محمد عبد الله يبقى دولت ايه خرجوا من الايمان الى الكفر هيكفروا بالمهدي على طول يبقى اول طائفه هتكفر بالمهدي هم دول خلاص تانية حاجه بقى في كسبهم يقول ايه إن المسيح شخص وإن المهدي المنتظر شخص لا هم شخص واحد حتى بدليل من الأحاديث نفسها عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك المهدي المنتظر يملك سبع سنين ويملأ الأرض عدلا وقسطا وحديث آخر يقول لك عيسى بن مريم يملك سبع سنين ويملأ الأرض عدلا وقسطا هي هي برضو خلي بالكو يعني فا ف... يعني حتى لا يوجد حديث واحد يجمع بين المهدي المنتظر وبين المسيح عيسى بن مريم يعني يخرج امام منكم اماما منكم يعني امام يؤم الصلاه او اميركم لكن لم يذكر المهدي المنتظر في هذا الحديث فأدلتهم ضعيفه جدا حتى كمان قالوا ان هو لازم يخرج من بين الرقنه والمقام ولن يكون من مصر ابدا ودي ادعاءات شيعيه ها أه؟ أه يجب ان احنا نكذبها ان هو عايزين يحتلوا البلد احتلال البلد ايه وبتاع ايه احنا نتكلم في كلام ديني بعيد عن السياسه وبعيد عن اي بقى ايه كلام انتوا عايزين توجهوا الدين للسياسه وعايزين تغلطوا في الامور اللي من اجل السياسة ده امر تاني انما كلام الدين هو بيستند من احاديث ومن ادلة دينية ليس لها علاقة بالسياسة او احتلال مصر او غير مصر او الكلام الفارغ اللي هما بيقولوه ده مفاجأة تلاقيه غاية رايه مرة تانية وقال لك ان المسيح هيجي على جبل التور هيجي من مصر طب ما انت قلت اهو مصر وان هي الدولة الوحيدة اللي هتكون امنة من الفتن والكلام ده وقلت قبل كده ان هيجي من السعوديه بين الركن والمكان فيعني كلام مغالط وما فيش اي دليل عليه او اي صحه عليه لان حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لم يذكر المكان عشان نبقى فاهمين ولم يذكر الاسم ها ولم يذكر العمر بتاع المهدي المنتظر لكن يمكن ان نستخلص معا عمر المهدي المنتظر لما يجي هيجي عمره ستين عام ده اول حاجة ستين عام لانه يعني هو المسيح والمسيح هينزل كهلا يكلم الناس في المهد وكهلا يعني وهو في القولة هيكلم الناس إن هو المسيح عيسى ابن مريم يعني مش هيجي عمره تلاتة او زي ما بيقولوا انه ساعة ما مات خلاص بيبدا بقى الحكم بقى يجي ويبدا الحكم وينزل من السما الكلام ده مغالط فيه لانه عيت والد عادي هو من من ولد فاطمه يعني من البطون ومن صلب سيدنا داوود يعني هنا تجتمع الكلام الحقيقي يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام مع احاديث سفر اشعياء حداشر ان سوف ياتي هذا الرجل او الشخص من صلب داود لانهم عشان كده لم يؤمنوا بالمسيح لما جاء بالطريقه ايه العذراء والدته ومن غير اب والكلام ده فهم ما امنوش بيه لانهم ليس له المواصفات الخاصه بالموجوده في التوراه وعمل طائفه جديده السيد المسيح اسمها ايه المسيحيين او النصارى فهم دولت ايه اعملوا دين جديد بس بقامنين في نفس الوقت ايه بالدين العهد القديم وبعدين جاء الاسلام وامن بايه بالمسيحية وباليهودية ان هم أديان من عند الله منزلة يعني لكن احنا مش عاوزين نفهم الصحيح ايه والحقيقة ايه انت جاي على الاحديث وتركت كلام ربنا من التوراة ومن الإنجيل وقلت عليهم إن الكتب دي كلها حرفوها يعني ماسكوا كلمة كلمة كده حرفوا فيها بقى وشخبطوا فيها لا الكلام ده مش صحيح الكلام ده كذب ومش حقيقي لإن ربنا قال اتبعوا ما أنزل في التوراة واتبع ما أنزل في الإنجيل واتبع ما أنزل في القرآن لم ينكر أي كتاب او يقول ان هو ده الكتاب انتهى وانه خلاص ما مش لا بل يحس الناس ان هم تتبع هذه الكتب اذا كانت الكتب متحرفه ازاي ربنا بقى يامرهم ان هم يتبعوا هذا الكتاب التحريف بقى فهمكم بيجي ازاي بيجي من نتيجه ان التفسير خاطئه يعني مثل يأجوج ومأجوج دولة هيقول لك دولت قوم وعايشين تحت الارض شوف خيالهم واسع بقى الشيوخ دولة ها؟ لان يأجوج ومأجوج دولت ولا هم قوم ولا يمدتوا البشرية بالسلة انما هي اسرائيليات جابوها من كتب بني اسرائيل ان هي بتقول قوم جوج ومجوج مش عارف ايه ساكنين في العراق فقال لك اه يبقى بذكر هناك عندهم جوج ومجوج مش عارف ايه والكلام ده إيه يبقى يأجوج وماجوج في القرآن هم ايه قبايل برضو لأ ياجوج ومأجوج بلغة القوم دوله تعني الفيضان والجفاف. ياجوج أخذت حرف اليا يعني يا, يا, ييس يا, يا كل هذا يعني الموافقة كبيرة بقى. يعني إيه المية جاية المية حلوة يا يا لما فيش ما فيش عندهم فيقولوا ما يعني ما ماكو. ما فيش نو كده يعني ايه الحاجات النو مو الحاجات دي تدل على النفي يعني عدم وجود الميه حرف الميم حرف الياء يعني على الزياده يا اهلا وسهلا يا مش عارف يا مرحبا كده يعني ايه يدل على الزياده فيعني معناها ومعناها صريح في القران ولا تحتاج لاي احاديث أو غيره لأن الكلام مفسر بعضه في سورة الكهف وبيتكلم عن اسكندر المقدوني هو ذو القرنين في سورة الكهف لكن العلماء تشكك حتى في ابن كثير يعني ابن كثير هو اللي فسر ده وقال هو يدعي من الروم اسكندر لكن هم برضو ايه يشككوا الكلام ده عشان يبعدوا ايه الكلام عن مصر. هما دي محاولات بائسة هي دي اللي هتنهيهم يعني بيحاول هو يحافظ على الدبة الدبة قتلت صاحبها بقى يعني هي الدبة اللي قتلت صاحبها بتحاول تحميه من أنا في ضربته بطوبة راحت جت على دماغه انتوا بقى بتحاولوا بقى تحموا مصر من الاكاذيب ومش عارف ايه ماشي لما انتوا تعطلوا المسيرة وتعطلوا مسيرة خروج الملكة كيلوباترا بطرة أه وإظهار الحقيقة للناس وحماية ناصر من الطوفان أه بتخفوها يبقى أنتم بتموتوا نفسكم بإيديكم مفيش فيش أي مشاكل ربنا يذهب القوم دولة ويجيب القوم آخرين عادي جدا يعني دي سنة الحياة وسنة الخلق منذ بدأ الله خلق الأرض يعني كتير من القوم ياعندو لأ احنا سيبك بقى من الشيعه والسنه والكلام دوت بقى خالص نيجي لناحيه العدل نقول لهم الأرض ملقت ظلما وجورا لأ المهدي بقى مش دلوقتي خالص ده احنا العدل مفيش ما بعد كده مفيش ظلم هو فين الظلم يا عم ده مفيش ظلم خالص في اي حاجه كله تمام والعمليه ماشيه ميه ميه. كثرة القتل لا قتل ايه يا عم ده هما اتنين تلاتة بس اللي ماتوا خلاص مفيش كلام يعني هما يحاولوا ايه يغرقوا نفسهم ده اللي عاوز يغرق نفسه بقى اللي هو ايه اللي عايز يغرق نفسه اللي هو بيكذب على ربنا ويدعي الكذب عشان في الاخر هو يغرق نقول له السفينة مخرومة يا عم خلي بالك لا لا لا لا لا, لا. سليمة مية مية ويروحها باهر بيها ويغارق فيها يلا فاحنا بنوعي الناس من خلال علم حقيقي ليس له مثيل وأتحدى اي حد يأتي بهذا العلم وان دبت الارض مثلا الملكة كيلو سوف تكون وان السيد المسيح هو النص الاخر لدبت الارض وسوف يأتي من مصر كما هو مذكور كما هو مذكور في إنجيل متى إصحاح أربعة وعشرين إن المسيح هيجي معاه الطوفان مثل أيام نوح زي ما قال برضو إيه إن المسيح هيجي وهيظهر يأجوج ومأجوج اللي هما الطوفان وبعد كده الجفاف فكلام واضح وبيفسر بعضه الأديان كلها بتفسر بعض لكن للأسف احنا بقى نقوله ايه عالكتب التانية محرفة لانها بقى بتمس مصر هو عن مصر يا حيه لا لا لا خا حزبه السياسة هيعملوا فينا ايه لا لازم نبقوا مع السياسيين ونحنا ما نقولش الكلام ده احنا بقى ندعو للشيعة شيعة مين وسنة مين وانجيل ايه وتوراة ايه يعني ده كلام ربنا كلام ربنا اللي بيتقال في الانجيل كلام ربنا اللي بيتقال في التوراه كلام ربنا اللي بيتقال في القران والثلاث كتب دول مش عاجبكم محدش حدش عاجبه الثلاث كتب دول وتروحوا بقى انتوا تجيبوا بقى روايات من بره اسمه محمد عبد الله ده هيجي من بين الركن والمقام من الكعبه احنا مش هنامن بحد خالص الا غير دوت ماشي يقولوا ويدعوا بقى على الشيعة شي انا يعني بتقول كده ان هو عيجي من مصر كده كذب بس عشان يعملوا الهلال او ما عاملين زي اليهود وان مش عارف كلام لافف وما يدخلش الدماغ بساق احنا بنتكلم كلام ديني وكلام عن علامات الساعة الكبرى ومناش مصلحة في اي حوار في على السياسة خالص انا متكلمش في السياسة احنا المنظور الديني الصحيح وان فاسق بنبأ فتبينوا عسى تصيبوا قوما بجهاله وانتم لا تعلمون يا عم اعتبرني انا رجل فاسق وليس رجل عالم رجل فاسق جاي لك بنبأ بقول لك هيحصل فيك كده كده كده كده سد العالي هيقع يغرق وفي الملكة كليوباترا هي دبة الارض ومكانها فين والحكايه والروايه تعال اشوف لكن ما حدش عايز يشوف وسيبوا البلد تغرق بقى براحتك ماشي مفيش اي مشاكل يا جماعة اسأل الله ان يتولانا برحمته وان يجعلنا من الفائزين ان شاء الله بدعواتكم لي وكذلك باشتراككم في القناة حتى نصل الى مشاهدات عالية ان شاء الله معاكم عشان نقدر يوصل صوتنا لجميع الناس باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى من مدينة الإسكندرية جمهورية مصر العربية تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تسعة سبعة اربعة وشكرا علي حسن إستماعكم أيها الأفاضل والمتابعين